عند النقر المزدوج في شانل التيمبو على أي خلية تفتح لنا النافذة الموجودة الآن أمامنا وهي خاصة بالتحكم في السرعة وكما يظهر الآن أمامنا تحديد سرعة العرض وهي تبدأ بالقيمة 30 ويمكن رفعها إلى القيمة 999 فريم بير سكند او فريم لكل ثانيه ويمكن تقليلها حتى الحد 1 فريم في الثانيه ومن الجدير بالذكر ان السرعه المثلى تتراوح بين 12 و 25 فريم في الثانية ويمكن من خلال نافذة التيمبو التحكم في إيقاف الهد على فريم معين لفترة معينة يمكن التحكم فيها كذلك يمكن عمل إيقاف حتى يتم النقر بالماوس او ضغط مفتاح في لوحة المفاتيح كذلك يمكن عمل انتظار على كيو بوينت او ماركر في الصوت كما يظهر الان امامنا اسماء الماركرز او الكيو بوينتس المسماة داخل ملف صوتي بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غافل إذا وقد ومن شر النفاثات في عقد ومن شر